Ось цей будинок побуту було збудовано в 1970 році. Певний час будівля перебувала в державній власності, потім в приватній. І з травня минулого року його придбав американський підприємець Макс Поляков, який родом із Запоріжжя. До 1 березня цього року всі, хто орендував тут приміщення, зобов'язали переїхати. Нині ми бачимо, що двері зачинені і висять оголошення про переїзд, а також оголошення про реконструкцію будівлі. Як повідомила прес-секретарка Максима Полякова Анна Койчева, через те, що будівля перебувала довгий час в незадовільному стані, американський бізнесмен вирішив придбати її і зробити корисною для містян. Головна мета, згідно з відповіддю прес-служби, аби жителі міста не полишали Запоріжжя і розвивали громаду. За планом реконструкції на перших поверхах Мають облаштувати інноваційний хаб для молоді. На верхніх поверхах офісні приміщення, що забезпечить додаткові робочі місця, а територію навколо будинку побуту облаштують для дозвілля, йдеться у листі прес служби. Окрім цього, Максим Поляков планує розвивати стім освіту, яка поєднує декілька наук, зокрема й космічну галузь. Остаточний проєкт реконструкції будівлі та території поки не затверджений, тому невідомі терміни виконання робіт, зазначила прес-секретарка Анна Койчева. Також жінка повідомила, що відкривати у Запоріжжі філію компанії. Firefly Aerospace, засновником якої є підприємець, не заплановано. Макс Поляков співпрацює з Космічним агентством НАСА та має офіс в Дніпрі, який розробляє ракети-носії. А ось про історію будівлі побуту у Запоріжжі, власником якої є американець, розказав місцевий краєзнавець Роман Акбаш. Це така архітектурна домінанта цього району. Зараз будівля не в кращому стані, але спочатку була набагато красивіша. Відкрили будинок побуту 20 березня 1901 року. 70-го року. Йому вже 51 рік. Будівля дуже висока і є окрасою площі, але треба довести до ладу. На той період було дуже популярно будувати в такому стилі. А що до назви, то 70-й рік в Запоріжжі був ювілейним. Ну, по-перше, тоді святкували в Радянському Союзі 100 років від дня народження Леніна, а також того року дуже масштабно відсвяткували ювілей 200 років дня народження міста. Тоді також і інші ювілейні заклади відкривали. Тобто назва ювілейний була популярна. Також характер не було перед великими будівлями споруджувати фонтани. Це своєрідна система кондиціювання. Нині будівля та територія навколо знаходиться в незадовільному стані та зі старими вивізками назви-адреси. Нагадаємо, у травні 2020 року на платформі OLX з'явилося оголошення про продаж будинку побуту «Ювілейний» по проспекту Соборному 111 у Запоріжжі. В лютому цього року будівлю придбав американський бізнесмен Макс Поляков, котрий народився в Запоріжжі. За дев'ятиповерхівку він заплатив близько двох мільйонів доларів. За інформацією журналістів Суспільного, до цього власником будинку побуту «Ювілейний» був народний депутат Верховної Ради до скликання від партії ОПЗЖ Володимир Кальцев, який продав будівлю для створення медичного інституту. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.